Для мурів з братського замку знімають масові сцени з акторами, які грають солдатів польської армії. Один із них Денис Трумінський. «У Нас є 80 людей поляків, які маширували. Досить було важко, бо ми вчилися за півгодини форсом, і багато людей навіть не знали, що таке маширування. Тяжко, жарко. Воно все досить не сильно комфортне. З Барашченка Любов Шарко каже, у кінострічці її сім'я грає селян. «Дуже нам цікаво. Ми всі, всією сім'єю прийшли. Наш діду, бабця, дочка і двоє онуків. Ось ще один підійшов. Це Сашка, це Максим, то Юля. Я щось собі трошки інакше уявляла, там 17-18 століття, епоху Довбуша. Я думала, що вже там були хустки з квітками, сорочки.» «Давай, дамо з усередині». Акторка Дар'я Плахтій у кінострічці виконує роль Марічки. Дівчина каже, це одна із головних жіночих ролей. Не вжитися в роль, а більше підготуватися до сцени для мене питання є. Ось я цим займаюся в основному. А вжитися в роль ну, ми дуже багато говорили з режисером з партнерами про це, про цю епоху, про час про цих персонажів і тому. Тому це вже якось нажито було з часом. Якщо коротко і без спойлерів, то для мене це як втілення справжньої любові. Зараз ми знаходимось на подвір'ї з замку. Саме тут актори готуються до зйомок сцени страти. Продюсер фільму Максима Садчи розповів: до зйомок у фільмі з баражі залучили понад 450 людей. Знімається одна сцена, буде на початку і в кінці фільму. Сцена страти Долбуш. Після того ми повертаємося в Київ. У нас там ще зйомки в павільйоні, ще у нас в локаціях зйомки. Ну, лишилося 5 днів нам. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопільщина.